مرحبا بكم عندما يتم النطق بكلمة الفضاء أمامك من المؤكد أن أول ما يدور في عقلك هو هذا الرجل الذي يتحرك على سطح القمر في مكان مظلم للغاية ومن فوقه السماء لونها أسود أو حتى الكثير من الكائنات الفضائية المخيفة وربما يظهر في خيال البعض نيزك كبير يسقط على كوكب الأرض ولهذا نحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم بعضا من أكثر الأشياء المرعبة التي رآها رواد الفضاء في الفضاء. ثعبان الفضاء الثعبان هو واحد من أخطر الكائنات الزاحفة على كوكب الأرض، وهو يشكل خطورة كبيرة جدا على جميع الكائنات الحية، حيث أنه من خلال النظر إلى هذه الصورة، استطاع العلماء رؤية هذا الشيء الذي كان يشبه الثعبان. ولكن في الحقيقة أنه لم يستطع أي من العلماء إثبات حقيقة وجود هذا الثعبان في هذا المكان في الفضاء من خلال هذه الصورة حيث أنها من الممكن أن تعبر عن أي شيء آخر بالإضافة إلى أن الصورة ليست بالوضوح الذي يساعد العلماء على التأكد من وجود ثعابين في الفضاء كرة خضراء سريعة في الكثير من الأوقات نشاهد العديد من الأشياء الغريبة في السماء ونحن على كوكب الأرض وأول شيء يخطر في بالنا عن هذه الأشياء ما هي إلا أنها عبارة عن نيازك ومذنبات ولكن في الحقيقة أنه استطاع أحد رواد الفضاء رؤية هذه الكرة الخضراء المخيفة كما أنه استطاع التقاط هذه الصورة التي تؤكد حقيقة ما تم رؤيته في هذا اليوم وبالفعل حتى الآن هذا الشيء يعتبر غامضا جدا ولم يستطع أي من العلماء الوصول إلى حقيقته حيث أنه لا يزال يجذب انتباه الكثير من الناس حتى أن بعض العلماء كان يقول أنه من الممكن أن يكون هذا الضوء الأخضر عبارة عن سفينة فضاء خاصة بالفضائيين وكانت تمر في هذه اللحظات شخص ما يطرق الباب من الطبيعي أن يتم طرق باب المنزل في أي وقت من الأوقات وهذا بسبب أنه من الممكن أن يكون هناك زائر أو أي شخص في حاجة إلى شيء من هذا المنزل لكن الأمر الأكثر غرابة هو أن رواد الفضاء يتعرضون إلى مواجهة أشياء غريبة جداً ومن بينها أنهم يستمعون إلى أصوات طرق على الأبواب في السفينة التي يبقون في داخلها في الفضاء وهذا الشيء قد أكد عليه الكثير من رواد الفضاء وفي الحقيقة أنه لم يستطع أي شخص معرفة حقيقة هذا الشيء، كما أنه لم يستطع أي من العلماء الوصول إلى تفسير منطقي له. ساحة انتظار الفضائيين في الحقيقة حتى الآن، يحاول الكثير من الناس إثبات وجود الفضائيين في الفضاء. ولكن هذا الشيء ليس سهلاً بالمرة من أجل محاولة اكتشاف هذا الشيء ومن بينهم رائد الفضاء نيل أرمستورنينغ والذي كان يدعي أنه استطاع رؤية ساحة لانتظار مركبات الفضاء للفضائيين وهذا الاكتشاف كان واحداً من الاكتشافات المدهشه التي جعلت الكثير من الناس تحاول إثبات وجود الفضائيين فعلاً ومعرفة إن كانوا يشكلون خطورة على البشر أم لا انفجار بدون جمر اندهش العلماء في البداية من هذا الشيء ولكنهم قاموا بعمل بعض التجارب الأخرى التي تؤكد على حدوث هذا الشيء حيث أنه بالفعل قام العلماء بعمل بعض من التجارب على الانفجارات وكان من الواضح أن هذه الانفجارات تحدث في الفضاء دون حدوث أي جمر من أثر الانفجار وهذا الشيء يختلف بسبب حدوث الانفجار على الأرض الذي يتفاعل بطريقة مختلفة على عكس الطريقة التي يتفاعل بها وهو في الفضاء يقال أن السبب في هذا الشيء هو انعدام الجاذبية وهو ما يجعل النار تكون خصائصها مختلفة تماما على عكس المعروف على كوكب الأرض شخص جالس في المريخ يعتبر كوكب المريخ واحداً من الكواكب التي يذهب إليها الكثير من رواد الفضاء من أجل جمع المعلومات المختلفة عن الكواكب الأخرى التي تحيط بكوكب الأرض كما أنه يتم إرسال هذا القمر الصناعي الذي يستطيع التقاط العديد من الصور الرائعة لما يحدث فوق سطح هذا الكوكب ومن بين هذه الصور استطاع القمر الصناعي التقاط هذه الصورة التي يظهر فيها هذا الشخص الجالس ولكن برغم من أن هذه الصورة واضحة إلا أن العلماء لم يكونوا قادرين على معرفة إن كانت هذه الصورة تعود إلى شخص بالفعل أم أنها مجرد تراكم صخور هي ما كونت هذا الشكل؟ الانفجار الخفيف في الضوء استطاع رواد الفضاء تصوير هذه الصورة المدهشة التي يظهر فيها هذا الانفجار الخفيف الذي يشبه الضوء ولكن يقال أنه ليس كما يظن البعض انفجار بركان أو حتى انفجار مياه ولكنه انفجار الضوء حيث كان يحدث على سطح القمر وهو يعتبر واحداً من الظواهر الغريبة التي تحدث في الفضاء باستمرار ولكن في البداية كانت تسبب الخوف والفزع إلى الكثير من رواد الفضاء الصاعقة. تحدث الصاعقة والبرق والرعد عند حدوث الأمطار وذلك بسبب تجمع شحنات موجبة ضد شحنات سالبة في السحاب على ارتفاعات عالية ولكن كان من الواضح أن هذا الشيء لا يحدث على الأرض فقط ولكنه أيضا يحدث في القمر حيث تم تصوير هذه الصورة التي يقال أنها تعود إلى صاعقة من البرق كانت تحدث على سطح القمر هذا يجعل الكثير من العلماء يتساءلون حول كيفية حدوث هذا الشيء بالرغم من عدم وجود غيوم ولكن في الحقيقة لم يستطع أي من العلماء إلى الآن التوصل إلى تفسير حقيقي حول سبب هذه الظاهرة ولهذا فهي تعتبر واحدة من أغرب الظواهر التي من الممكن أن يشاهدها رواد الفضاء في أي يوم سديم أحمر مستطيل. يقول الكثير من العلماء أن الأسرار التي توجد في الفضاء أكثر بكثير من الأسرار التي توجد في المحيط ومن بين هذه الأسرار الغريبة هو هذه الصورة لهذا السديم الذي كان يحتوي على العديد من الألوان الغريبة والمبهجة يقال أنه عبارة عن مجموعة من الغيوم التي تتجمع مع بعضها البعض لكي تشكل هذا المشهد المميز حيث تتجمع هذه الغيوم مع بعضها البعض مما يؤدي في النهاية إلى تشكيل هذه الأشكال الغريبة التي تضم مجموعة من الألوان المميزة التي تنال إعجاب ودهشة من قبل أي شخص يستطيع رؤيتها وبالفعل تعتبر هذه الظاهرة من أجمل الظواهر الطبيعية التي تحدث في الفضاء والتي حتى الآن يتمنى الكثير من الناس رؤيتها بالعين المجردة